أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين طاب يومكم بالخير معكم دكتور بسام حلقة في مقدمة سلسلة دروس البرمجة والتأليف الموسيقي باستخدام لغة البرمجة Pure Data أو ما يتم اختصارها إلى PD وهي سلسلة دروس موجهة بشكل خاص للناطقين باللغة العربية في شتى أنحاء العالم ونظرا لعدم وجود أي مصادر ومراجع باللغة العربية حتى الآن يسعدني أن أكون أول من يخطو مثل تلك الخطوة ونظراً لندرة ذلك المجال وهو مجال دروس عبر الإنترنت في تخصص موسيقى الكمبيوتر والموسيقى الإلكترونية واستخدام البرمجة والخوارزميات في مجال تخليق الموسيقى وذلك باللغة العربية Pure Data هي لغة برمجة مرئية فيجوال Programming Language تم تطويرها بواسطة مهندس البرمجيات والموسيقى الأمريكي Professor Miller Pocket في تسعينيات القرن الماضي وقد شرفت شخصياً بالعمل معه والذي قام مسبقاً بالمشاركة في كتابة برنامج مشابه يسمى Max MSP من إنتاج شركة Cycling 74 في فترة عمله في Institute for Research and Coordination in Acoustics and Music أو ما يتم اختصارها إلى Aircom Paris تم كتابة تلك اللغة من أجل استخدامها خصيصاً في إنتاج موسيقى تفاعلية والموسيقى التي يتم إصدارها بشكل خاص من خلال الوسائط المتعددة والوسائط الإلكترونية وهي تعمل على معظم أنظمة الكمبيوتر مثل لينوكس، ويندوز، ماك أو اس وقد قام فريق العمل الذي طور تلك اللغة وهذا البرنامج بإتاحة الفرصة لتحميل البرنامج ومكتبات اللغة للجميع وبشكل مجاني من خلال شبكة الإنترنت ولكن مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية للبرنامج كبراءة اختراع لكي نبدأ في الفيديو التالي بكتابة أول برامجنا، يجب علينا أولاً أن نقوم بتحميل وتنصيب البرنامج على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بنا، وذلك من الموقع الرسمي ومن خلال الروابط التالية. وأنصح المبتدئين بتحميل نسخة دي Extended وهي نسخة مجهزة بكافة المكتبات التي سوف نحتاج إليها من خلال تلك الدورة. سوف تجدون أيضاً روابط التحميل أسفل هذا الفيديو. لا تنسوا عمل سبسكرايب للقناة، وإذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر أعجبني. وإذا أردتم متابعة الحلقات فور تحميلها، برجاء الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكراً، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.